שלום לכולם מיבן גוק ארובנים לכם חלון יהודי ביל חלון ספוחית מחוסמת ספוחית משחרת קלה עדכנה מסגרת פנימית מסגרת חיצונית הלבשה זוהר ונקבה פשוט לוח ידיות טלסקופיות המיקרות לכולנו חלון מושלם ונעים. שדרג את כל, ה... את כל הקרבן את כל הנראות קצר מושלם בנגו קרבני